کیا میں نے اس خاکداں سے کنارا جہاں رزق کا نام ہے آبدان بے کی خلبت خوش آتی ہے مجھ کو ازل سے ہے فطرت میری راہ نو نومبر اٹھارہ سو ستہتر کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شمار برے صغیر پاکو ہند کی تاریخ ساز شخصیات میں ہوتا ہے اقبال پہلے وہ مفکر عظیم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ محسوس کر لیا تھا کہ برے صغیر پاکو ہند میں اب مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے سے ہوتی ہے کاری. جوان مرد کی ہوئے علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی اور پھر لاہور کا رخ کیا آپ نے 1899 میں گورمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کا امتحان پاس کیا اور پھر تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجریا تو سمندر تلاش کر علامہ اقبال انیس سو پانچ میں برطانیہ چلے گئے جہاں پہلے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کالج میں داخلہ لیا اور پھر معروف تعلیمی ادارے لنکنس ان میں وکالت کی تعلیم لینا شروع کر دی بعد ازاں وہ جرمنی چلے گئے جامع یونیورسٹی سے انہوں نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اس دوران شاعری بھی جاری رکھی ایک ہمارا دین قرآن سنت اور یہ مجھے کہنے دیجیے کہ اگر کوئی تیسری بنیاد محکم بنیاد ہمارے پاس نصاب سازی کے لیے مقاصد تعلیم کے تعین کے لیے جو ہمارے پاس کچھ تیسری بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ فکر اقبال ہو سکتی ہے علامہ اقبال نے نہ صرف یہ کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کا خواب دکھایا بلکہ انہوں نے ملت اسلامیہ کی نشت السانیہ کی بات کی وطن واپسی کے بعد آپ وکالت کے پیشے سے کل وقتی طور پر وابستہ ہوئے علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز زمانہ طالب علمی ہی سے ہو چکا تھا ابتدا میں انہوں نے داغ دہلوی سے اصلاح لی کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آکا تلاش کر علامہ اقبال کے شیرری مجموعوں میں بانگ درہ، ضرب کلیم بال جبریل اسرار خودی رموز بے خودی پیام مشرق زبور اجم, جاوید نامہ، نامہچا باعت کردے اقوام شر اور ارمغان حجاز کے نام شامل ہیں یہ پورم یہ چکوروں کی بے علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو خالقی حقیقی سے جاملے ہے انہیں لاہور میں سپرد خاک کیا گیا ان کی خدمات کے اعتراف میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر کئی اسلامی ممالک میں ان کے نام سے شہرات موصوم کی گئی ہیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں کہ شاہی بناتا نہیں عشیان.